في هذا البلد يا سادة الذي يطالب بحقوقه يصبح ظالما وليس مظلوما في نظر أولئك الأسياد الذين تربعوا على قلوبنا وتربعوا على هذا العرش وحسبنا الله ونعم الوكيل وها قد رأيتم ماذا يجري في هذا البلد من الظلم شباب يخرجون وقد طالبنا قبل شهرين الى الحكومة الموقرة ان تجدوا حلا للمحاضرين الناس تشتغل بلاش الى اولئك الابناء اولئك الناجحون في حياتهم ويريدون ان يكملوا نجاحهم الى الاخير فيخرج شباب من الخريجين ليس من العاطلين عن العمل اكواس شخص عاطل عن العمل هو ظرفه. نحن لا نستهين بالناس هؤلاء اولادكم يخرجون بمطالب بمطالبهم اريد اعيش كانسان شريف اريد اعيش انا اريد اعيش كانسان شريف الحرام موجود انا اقدر اشتغل به موجود الانسان موجود هؤلاء الشباب الذين خرجوا هسه يطلعون 10 عشرين واحد يسوون يسوون الان عصابه و ب12 ب بالليل بالوحده بالليل ويصيرون مسلب شيء اخر شيء اهل حرابه ويستطيعون ان يفعلوا ويجمعوا ثروه لكن الناس اللي تعيش عيشه شريفه ولكن هؤلاء الذين يريدون هذه العيش الشريف يتعامل معهم بهذه الطريقه ناس ركل شلاليق وتفلات ودفرات وغلط وسب يا ولدي اطلع ثم يخرج انسان يعني هذا الابن الان والله والله انا صار لي اسبوع يا جماعه الخير والله والله ثم والله والله ثم والله شلون شاويه ونار جاي تسعدي هنا بسويداء قلبي يعني هذا شاب متخرج يجي واحد قام عليه من هذول الزبانيه من هؤلاء الزبانيه عند هؤلاء الذين يسمون مسؤولين يضرب بتوثيه قام عليه وقتله ليش شنو الدجاجه هذا؟ حتى الدجاج حرام ما أحد قتله. ما عندنا شرع انه هو اللي قتله لازم لازم اذبح الدجاجه لازم اكلها ولا انا اثم. يعني هذا شاب انا زين إن لا اعلام سلط عليه. انا اريد امه شلون صار هسه بيا حال. بيا حال. واحنا ما ننسى هؤلاء الشباب الذين خرجوا في شباب... في ثوره تشرين. هذا ليش هذا مدرس ليش هيك عمي ليش؟ هذا المدرس إن أنا قيمته بالعراق يضربونه بتوثيه تكتلونه عمي أنتم يا الحكومة مو هذا مدرس هذا تخرج من جامعاتكم جماع... ج... من كلياتكم هو يصير هذا حاله الحكومة ما تندد الإعلام ما يندد ما يخرج مسؤول يقول عمي نعتذر صار قتل خطأ ليش ما حد... هذا ما حد يروح الفاتحته تعرفون ليش إن هو أهل فقراء لنا أبو فقير لأن أم مسكينة هذا ربته يوم وليلة هذا صار مدرس يوم وليلة طلع هذا ما تعبت عليه أو دمع العان أو بعصر الفؤاد بالكبد حتى يصير يجيني واحد يضربه توثيه وقتله هو شان الظلم يصير يا جماعة إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما الله يقول إن... اني ظل حرمت انا انا رب العالمين انا الذي احل وانا الذي احرم انا انا رب العالمين انا خالق الكون علي الظلم حرام انا احرم الظلم على نفسي فلا تظالموا انا ربكم مخلي الظلم على نفسي حرام فلا تظالموا هذا العدل هذا العدل هذه لما نذكر الناس بالله سبحانه وتعالى والكثير ساكت والكثير لا يعبع وكأن هذا البلد ليس فيه آذان تسمع كما قتلوا هؤلاء هؤلاء الشباب المتظاهر العمره عشرين والعمره ثمون سنة يريد أن يعيش بشرف أباد الناس وكأنهم هؤلاء مغول قد هجموا عليهم فأسأل الله ونحن في شهر الحرم أسأل الله من رضي بهذا الفعل أسأل الله أن يفجعك بولدك أسأل الله في شهر يوم الجمعة وشهر الحرم اسال الله لكل مسؤول خصوصا من رضي بهذا الفعل ومن رضيت اسمع ومن رضيت اسمع ومن رضيت لانه هذا الجنس الاخر الصنف الاخر التي تتنعم بنعيم هذا المسؤول زوجك وانت راضيه اسال الله ان يضربك في كبد سوداء قلبك وانت ترضين بهذا الفعل حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم